હા કે કુરુક્ષેત્રના મેદાન માં પરશુરામ મત વાલો છું નાગ કાળીયા ની માથે હું મર્દન કરનારો છું અને બાસુર અને મહી જીવતા દાટી દીધા અને નરસિંહ બની ને ધર્મ બચાવવા મેં હિરણા કશ્યપ દીધા